في الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن برنامج إرسال وهي وهو برنامج جميل جدا يساعدك على إرسال الملفات من هاتف إلى آخر أو من تلفاز إلى هاتف أو العكس بكل سهولة هذا البرنامج يمكنكم كذلك من تثبيت أي أي برنامج مثبت على هاتفك وتقوم بتثبيت تثبيته على التلفاز. بطبيعه الحال هذه الخصائص تشتغل فقط في هواتف الاندرويد وكذلك سمارت تي الخاصه بالاندرويد بعجله سنفتح البرنامج يا اخواني سواشرح لكم ساشرح لكم كيفيه يعني ارسال الملفات او استقبالها من التلفاز الى الهاتف سنفتح البرنامج في التلفاز ثم نذهب الى هنا كما تلاحظون ريزو سنذهب الى ساندر كذلك سنفتح البرنامج على الهاتف ثم نذهب الى قائمه الخيارات في الاعلى هنا ثم نذهب الى ريزو ثم الثاندر سأجرب إرسال ملف من الهاتف الى التلفاز. مثلا سأضغط على انفوية سأختار مثلا أي شيء مثلا سأختار مثلا موسيقى مثلا أو برنامج متذبط هنا مثلا سأختار أن يرسل مثلا برنامج مثلا مثلا أي برنامج مثلا سأختاره سأرسل مثلا سناب شات أو, أو سناب توب أو أي برنامج آخر سأرسل مثلا هذا البرنامج ايش؟ سأضغط على التلفاز على أضغط هنا على رسوفوار ثم سأضغط على س... يعني سأضغط مطولا هنا ثم اضغط على انفوييه كما تلاحظون ظهر دهار... ايفو تيفي وهذا هو اسم التلفاز ظهر على هنا ظهر هنا على الهاتف سأختار التلفاز كما تلاحظون ظهر دهار... يعني ال يعني تحويل البرنامج بسرعه كبيره جدا لانه يستعمل الوفات يعني يمكنني الان تثبيت هذا البرنامج ان كان غير مثبت في الهاتف مسبقا ساعود هنا ثم اغلق البرنامج يعني ان لم تشتغل لكم الطريقه اخواني ستذهبون هنا وتاكدوا من ان هذه هذا الخيار مفعل فاعل هذا الخيار هكذا ثم سيشتغل هذا البرنامج تأكد من لديه مشكلة في البرنامج ولم يشتغل هذا البرنامج وإن لم يتمكن يعني من إرسال أو استقبال أي ملف فقط تأكد أنك شغلت الواي فاي في البرنامج وليس في التلفاز كذلك يمكنك التأكد أنك شغلت الواي فاي في, في التلفاز يعني تأكد هنا أنك شغلت الواي فاي ستظهر إلى ثم ريزو يجب أن يكون الواي فاي مفتوح أو مفعل سنتأكد الآن هل يعني استقبلنا فعلا البرنامج سنذهب إلى يعني مدير الملفات الخاص بالتلفاز ولنستعمل فاي فايل إكسبلور سنذهب هنا ثم سنذهب إلى السبوكات ثم برنامج ثم يعني ملف إس شير هو هذا الملف سنجد أننا قمنا بإرسال برنامج إس شير وهنا قمت مسبقا بإرسال برنامج سنتري إلى إلى هنا إخواني سنحيا الحلقة اراكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى